ها بنتي خاصك الرجل كي يشوفك مراه تعرف حقوقك وواجباتك هذه هي هذه في الدنيا تاعنا. ايه احنا عارفين التربيه احنا عارفين. ونكيش نقول لك المراه تئم عيالها وخيالها. علاش اختاريناكم؟ على كل شيء على كل سبعه في سبعه. ايوا جميله خصنا نشوفوا العروسه. That's the ختها ولا اللي تعمل لها العقر العنوان تاع ذاك هذاك هذاك راهم هذيك تسمى اللي تفتح ريحها تفتح كالورده هذا هذا المعنى تاع ذاك العقر بالمعنى عروستنا حشمانه وريما شتفتح كالورده في بيتها. وحولت الهوية على العروسة الزويلة. اه وسلام على رسول الله